أهلا وسهلا بكم. ما نعرفش كان تشوفوا فيا. ما نعرفش كان موجودين أو لا. أهلا وسهلا بكم. أهلا أهلا وسهلا بكم. أنا قاعد راني نجرب كل مرة نجرب. أعذروني البارح يعني ساعة أول شيء عالسلامة. مساء الخير. أهلا وسهلا بكم. البارح تقطعت علي الكونيكسيون، قاعة بان <hesitation> بان في الانترنت. إذن أصبر، مازلت قاعد نتعلم في هذا الشي كيفاش يختم، <hesitation> أه بوغافيشي تو لي كومونتيغ ديبونيبل، سيزي، اوكي، سيزي، خليني نتعلمو. اهلا وسهلا بكم أوكي. آه. كيفش؟ سهلا بكم اهلا كيفش؟ ما نعرفش اوكي مش مشكل. زد ما نعرفش كيفاش يخدم هذا الشيء. المهم أه نعرف اللي علمتكم اخر لحظه. مساء الخير أزور ما. اهلا وسهلا بيك لباس عليك حلمي. <تصفيق> ما غلطه اسلامه السلامه اهلا وسهلا شكرا ازول ازول فلاك مساء الخير مساء الخير شو يعني ازول يعني قريب من القلب وهي التحيه الامازيغيه مساء النور مساء النور ازول ولا النزول ا بروميير فوا شين اهلا وسهلا بيك فتي مساء الخير ازول انا ما عنديش درت هذه مانيش باش نعمل حتى شيء غير خاطر البارح قطعت بطريقه غير متوقعه أزول بالأمازيغية يعني قريب من القلب. آه سامحوني اليوم على القناة نتاعي حطيت آه فيديوهات آه جون برو يعني حطيت تقريبا 85 أو 84 فيديو. أكيد يعني تقلقتوا كثير يعني بعثوا لي مساجات يعني قالوا لي شنو هذا وعلاش تحط فيهم أنا حطيتهم للذكرى فقط. أما ما عادش نعاود. آخر مرة. أزول في اللاون. أول مرة أهلا بيك أنا قاعد نتعاود على الديريكت يمكن نولي ديما نعمل ديريكت يعني ديجان نهار السبت باش نعمل ديريكت للأسئلة. أوكي أهلا وسهلا بيك. أهلا أهلا حلمي الصغير بس المهم راهو كان تحبوا شكون يحب يعمل مقابلة معايا طبعا أهلا وسهلا بكم. حلمي راي في جلال بريك واضح قلته عشرين ألف مرة ومليون مرة فهمت هو إنسان وطني إنسان مخلص أنا أهم حاجة كما قلت لكم عندي الوطنية هي أهم نقطة إنسان صريح إنسان مباشر لكن ما عاد يخدم وحده هذه الحاجة اللي لومها عليه فهمت عنده يعني طريقته الخاصة وأحترمه طبعا هو وجهة نظره ممكن من فضلك شرح كيف تطورت و تتنوحت الحيوانات ياسر علاش هكا علاش علاش علاش علاش كيف تطورت الحيوانات هذا آه موضوع كبير هذا يمكن يعني نعمله حلقة طولنا عملو حلقات مراي في مكان الكعبة والنسبه الذهبيه ذهبية لك عملت عليها فيديو حكاية فارغة ما عندها حتى قيمة الارض كروية صار آه أنا أول مرة أهلا وسهلا بيك آه أهلا بيك آه أهلا بيك سميره السلام على من اتبع العقل انا بدنا النقل وفكر تحيه لك اخي كريم العبيدي ازول انت مفخره لكل الاحرار اشكرك على العمل الجبار في تثقيف وتوعيه الجمهور شمال افريقي والشرق الاوسطي شكرا ميميس اهلا وسهلا ميميس البارح تقصت علي يا ميميس الكونيكسيون بقيت حتى الصباح سميره شرفت وانا ايضا شرفت ممكن تحكي لنا عن البتراء المدينه المقدسه للاسلام ليس مدينه مقدسه لا شيء هذيك أكاذيب يبثونها المسيحيين ليس لها أي أساس من الصحة آه، كلام فارغ لا يعتمد على أي دراسات علمية فهو كلام يروج له للناس اللي ما يعرفوش التاريخ آه، علي أستاذ كريم آه، أرجوك تتكلم عن شيء مواقف لك أثناء تعلم الغنوصية آه ياسر ياسر اشتحبني تحبني نقول لك يعني هذا موضوع كبير ماذا بيا تكون يعني تو احنا باش نعملوا دارتشا وكاهو ااا آه ذكريا تعلموا عندي ياسر مواقف في الحقيقه كان باش نقعد نحكي لكم باش نقعد نخرف لكم ياسر فهمت الرياضيات الرياضيات هي مثل الموسيقى هي لغه لغه لغه لغه, لغة جدا عميقه لغه النفس والشعور والحدث يعني بالرياضيات يمكن نفهم أشياء لا يمكن أن نفهمها بالكلمات ما رأيك بالشيوعية؟ الشيوعية فيها كثير من الأشياء الإيجابية يعني مبدأ الشيوعية العدالة الاجتماعية أشياء ممتازة جدا ولكن المشكلة ليس في الأفكار يا أخي أكسل أمازيغ المشكلة في تطبيق الأفكار هذه هي المشكلة في العقلية اللي تطبق هذه الأفكار شنو الفرق بين الغنوصية الموسوفية شكرا الغنوصية نصوفية وغيرها، من كلهم هذوك هذوك كلهم خارجين من الغنوصية، الغنوصية هي الفترة، أنا من عشق أنتم فاهمين شنية الغنوصية ولا؟ رأوا الغنوصية بحد ذاتها، اللي تشوفوا فيها على كتب، هي تفسيرات على قواعد الغنوصية، يعني الغنوصية هي الفترة، هي أدوات، هي ليس فكر، الغنوصية أي واحد يقول لك هذه أفكار الغنوصية، أعرف أن تلك الأفكار استنبتت من الغنوصية وليس أفكار الغنوصية لأن الغنوصية ليس فكر الغنوصية طريقة استخراج الأفكار نوبونسي جون برو طبعا ذاكرته تبقى كريم الغنوصية الغنوصية كما قلت لكم الغنوصية هي أدوات هي أدوات رياضة طريقه التصرف طريقه تعامل لاستخراج الافكار لقد حذف له كل فيديوهات كلها استاذ محمد كريم العبيدي لقد حذفت فيديوهات السيد جلال بريك اليوم كل فيديوهاته حذفت ما ما علميش ما علميش ما في الحقيقه ما يعني ما عنديش خبر بالموضوع على حاله ما بالفعل بالفعل حذفت كل فيديوهاته مع الأسف مع الأسف مع الأسف اه يعني رغم اللي ما انا راني ضد ضد هذه هذه الطرق ضد حذف مهما كانت أه المهم انا ما عم أتأسف فهمت ما رايك في الرياضيات بهذه قلتها أه لقد حذفت به خليني نقرا نكمل نتبع أه بهي احتراماتي استفاق دو روكيا اشاك فوا كوند دي القران ا كالكان سمي ا بغلي بليزيور لونك هذه ليس بالاسلام فقط راهي في كل كل هي هي هي, هي هذه حالات طبيعيه راهو احنا في الحقيقه لا نتكلم كان بفمنا راه نتكلموا ايضا بحنجره نتاعنا عندنا ياسر طرق نجموا نتكلم نجموا نتكلموا من انفنا نجموا نتكلموا بعده طرق فهمت نجموا نتكلموا من غير ما من غير ما نحركوا شفايفنا هذه حالات خاصة يعني معناتها هي موضوعة وحده. الغنوصية الغنوصية موضوع كبير يا أخي علي صلاح الدين منور فام ليبخ ألا ترى أن الأديان تعطل الوعي عند التابعين؟ الأديان لا تفكر ولا تحليل ولا نقل، كل شيء محرم وبالتالي تعطيل العقل والبقاء في نفس المكان والزمان، معظم الناس يعيشون قبل 1400 عام. المشكل ليس الدين هو الذي يعطل العقل وإنما علماء الدين أنا ليس عندي مشكلة مع الدين بحد ذاته وإن عندي مشكلة مع الكنيسة مع الجامع مع السيناجوج مع الإطار ما يسمى الإطار الديني أو المؤسسة الدينية هي الذي تعطل العقل وتمنعك من التفكير أخي كريم أنت تعتبر نفسك نوسي هذا الحد لا انا ليس غنوصي انا ليس غنوصي انا استعمل الغنوصيه في استنقاء افكاري وهذا لا تعارض لا تعارض لان كما قلت لكم الغنوصيه ليس فكر الغنوصيه ادوات الغنوصيه ادوات استخراج الافكار انسان يمتور. مرحباً أستاذ كريم كيف تطورت ملكة الوعي لدى الإنسان لم تتطور لدى الحيوان ما بدر هذا سؤال جداً مهم هل تدري إن اكتشاف اكتشاف حقيقة الوعي هو اكتشاف حقيقة الكون وحقيقة الوجود هذا السؤال الكبير الذي الآن يبحثون عليه في الفيزياء وفي الرياضيات وفي الطب وكل شيء الوعي الوعي هذا رو موضوع كبير أخي أنا حنوني نعمل دردشه الفلاسفة المشكلة الكبيرة نجم نطرح لك زوز أسئلة أساسية هل الوعي يصدر عن المادة أم مستقل عن المادة؟ هذو أكبر سؤالين لو ثبت أن الوعي مستقل على المادة يعني لا نموت يعني الوعي بعد الموت يبقى ولو الوعي مرتبط بالمادة هنا مشكل آخر يعني عندما تموت المادة ينتهي الوعي ولكن هل الوعي ينتهي كلياً أم يبقى في حالة جمود إلى أن يعود للمادة وعندما يعود للمادة هل يعود الوعي؟ هذا موضوع جداً كبير في مسألة الوعي أخي لماذا لا تعود تحديث عن نظرية التكور النظرية التكور تقصد على الغنوصية لماذا الحديث عن نظريه التطور أه تخص العنوسيه سوف ارجع الحديث عن العنوسيه ما حقيقه توجه المسجد القدس قبل الكعبه لان لان كثير فهمت من المساجد القديمه يعني مثلا مسجد القيروان اللي هو بني يعني بعد يعني كي تشوف متجه البيت المقدس الان يمكن تم تعديله لان اداه الحساب اللي كانت تستعمل وكثير من الكنائس تحولت الى مساجد وكانت متجهه الى آه فهمت آه آه البيت المقدس هذاك علاش فهمت يعني هذه مساله ترجع لها للتاريخ تفهمها مليح فهمت هذه الدعايات اللي يعملوا فيها بعض المسيح راهي كلها كذب في كذب وليس ثابته علميا هم يعتمدون على نظريات آه فهمت وحديه لان آه اسمعوني يعني مثلا نفهمكم هذه المساله يعني آه معناته كما نقولوا احنا اخر مره باش واحد هناك اشياء لا نقاش فيها مجزومه فهمت يعني مثلا الشمس كرويه هذه مثلا لا نقاش فيها او مثلا الارض كرويه هذه حقيقه علميه أو التطور هذه حقيقة علمية لا تحتاج إلى إيمان. هناك افتراضات يبدأ مع عندناش يقين على شيء يكون عندنا افتراضات. هناك مثلا أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة افتراضات. يجي المسيحي وياخذ الافتراض اللي سعده هو ويجي المسلم وياخذ الافتراض اللي سعده هو. ويحكي لك على أساس أنه حقيقة بما أن أغلب الناس ما يعرفوش كل الخيارات بتاع الاضطرابات يصدق لهذه كحقيقة وهذا ما يفعل رشيد فأنت رشيد يفعل هذه الطريقة لأنه لا يعطيك كل الحلول يعطيك الحل اللي يناسبه هو وهذا يعتبر تحيل لأنه هو يعلم أن الناس ما يعرفوش هذا كيما تجار الدين بصفة عامة لهذا يجب لازمكم تتاكدوا من المساله هذه آه مساله نتاع آه ان القران ارامي وغيره هذه فرضيه من الفرضيات فهمت هو كلام فارغ راك تشوف يعني ماهوش معناتها حاجه علميه لو كان هذا الشيء علمي لتجده في المجلات العلميه علاش يجيبوا السويه حبايبي معناتها ما نعرفش شنو هو بالضبط فهمت علاش عمري ما شفته يكتب في مجله علميه فهمت يعني معنتها لازمكم تفهموا اللي فما هناك مجلات علميه رسميه مثلا سيونس جيوغرافي سيونس معنتها هذوما مقرات رسميه هذوما فيهم الاشياء الثابته واحد زائد واحد يساوي اثنين واضحه الامور فأنت بينما الاخرى هي افتراضات وهو يجي يركز لك على افتراض واحد ويخليك تعتقد أن هذاك هو الصحيح هذا ما يعمل رجال الدين والمزورين والذين يتاجرون بالأديان بصفة عامة يستعملوا هذا الأسلوب هذا الأسلوب المنحط الغير إنساني لأنه يجاهل الشعب ولهذا أنت كشخص مفكر أو كشخص باحث على الحقيقة عمرك ما تصدق كما قلت لكم حتى أنا ما تصدقونيش امشي ابحث هناك شيء مجزوم وهناك شيء افتراضي يعطيني الافتراضات الأخرى وحتى ولو أنا اخذت افتراض من الافتراضات وصدقته فهذا يعتبر إيمان بافتراض معين لا يعني أنه افتراض مئة في المئة صحيح تأكدوا من هذه المسألة إحنا محتاجين لامتلك سيدي سميرة محتاجين لامتلك وليغيري روم. أنا ما جهه واحدة أرجوكم ما جهه واحدة أنا لا شيء فهمت؟ يعني كلنا كلنا اسمع للجميع تعلم من عند الجميع ما فماش مصدر واحد للمعرفه وخوض الحاجه اللي تساعدك ازول اجمع ازول اجمع ازول ازول اخي عبد الرحمن اهلا عبد الرحمن ما وقفتش من يا عبد الرحمن راهو اسمع تبدا تسب وانا شدني كريز متاع ضحك خاصةً كسب نتاعك اللي تحت السر هذاك، فأنت كسبان وانكحها وأمك وبوك وأختك وجدتك وانكح العائلة كامل. فأنت يعني في الحقيقة ضحكني يعني تشدني كيخ كيخ كيخ كيخ كيخ بالضحك. أوكي المهم واصل واصل. المهم فرخ في قلبك وتخلي حد شير أو يقلقنيش أه يعني أفضل موقف علي صلاح الدين. ما فهمتش يعني أفضل موقف. خذ الحاجه اللي تناسبك، المو... فما اشياء مجزومه مانيش باش ناقشو نناقشوا فيها الماء هو الماء، فهمت؟ وقت نقولوا مثلا هاج دو زو، فهمت؟ هيدروجين زائد زوز إكسوجان يساوي ماء، هذا ما هوش ايمان، هذه حقيقه فعليه، مانيش باش ناقشك كذا. تؤمن ولا ما تؤمنش، تقبلها ولا ما تقبلهاش، هذا ما فيه كان. هذه حقيقه علميه ثابته. اما الايمان انت مخير شنو يساعدك؟ شنو اقرب لنفسك؟ شنو والفكره اللي تاخذها خليها خذها وطورها بالكش تتنازل عليها وتاخذ واحده اخرى. مازلت باش نكمل رضا نحكي على نظريه التطور وصلتنا انا الان لادم الجيني. ثم سوف أتكلم على حوة الجينية وفي الحقيقة التطور هو ماهوش مجالي أنا أبحث من جانب معين من زاوية معينة التطور لا أبحثه من جانب علمي دقيق فهمت؟ وكما قلت لكم نظرية التطور ماهوش هو داروين اللي جابها موجودة قبل داروين وموجودة حتى في الكتب الإسلامية وتكلم عليها إخوان الصفاء وتكلموا عليها كثير جدا من آه من عهد كيما نقولوا احنا الحضاره تويتس سنت والسومريين موجوده عن نظريه التوراه روبان شكرا لك على كل مجهودك آه في الحقيقه انا معناتها شكرا لكم انتم انا انا لا شيء كانتوا ما تسمعونيش هذه لازمكم تفهموها ما قيمه ما قيمه ما اقول لو هناك ولا شخص يفهمني ولا يسمعني فهمت فالشكر نحيه وشكر ليس للواحد شكر للجميع شكر لي وشكر ليك وشكر للحاضرين لي وشكر, وشكر للورديناتور وشكر للضو وشكر لليوتيوب وشكر للناس الكل آه ما الفرق بينك وبين المؤمن بالدين انت البارح قلت انك ملحد آه بالايمان آه ملحد بالايمان والايمان هو التصديق بدون دليل بالفعل بالفعل بالفعل عبدوش منظر آه بالفعل أنا أنا مؤمن مؤمن كأي مؤمن آخر يعني ما فما حتى فرق بيني ومن بين مؤمن برب أو دين يعني طريقة إيماني بعدم وجود رب هي مسألة حسية هي مسألة حسية حسة أنا أذهب أكثر من ذلك أذهب أكثر من ذلك لو كان هناك رب يجب أن يعدم يجب أن يفنى من الوجود لو في المستقبل فهمت وجد رب لأن هذا الرب لا يستحق الربوبيه إذن أنا مؤمن بعدم وجود رب مؤمن إيمان مطلق فإيماني آآ كإيمان آآ الصوفي الذي يريد ان يتحد مع الله كإيمان الربوبي آآ كإيمان آآ من يؤمن بوحده الوجود ايمان يعني قوي جدا فهمت يعني ما انت شايفش فمش فرق ما فهم حتى فرق معناتها بيني ومن بين المؤمن بوجود رب فرق ان مثلا فما اللي يؤمن بدين معين ويطبق الدين Uh, فهو هل هو بالفعل مؤمن بالدين ام خائف من الرب او خائف من الدين فهذا ايمانه فهو ايمان كاذب انا نتكلم المؤمن بالفعل موجود رب ايمان صادق فانا لا فرق بيني وبين uh, عمر اهلا وسهلا بيك uh, احمد تحيه الحريه للجميع تعال طيب نكمل الديانه زردشتيه مستر حموده سوف الزردشتية من الجمش نكملها حتى نحضر أشياء مقدمات لأن ظهور الزردشتية هو ظهور الفكر الإمبريالي هو ظهور الفكر تعغزو العالم واللي نبعد منه اليهودية شعب الله المختار وأثرت على الفلسفة اليونانية وفكرة زردشتية هو تحول كبير هو الرب الواحد الدين الواحد العرق الواحد الأصل الواحد وهي أكبر تحول وهي أكبر إجرام عرفته البشرية هي الزردشتية في الحقيقة رغم ما تحتوي من فلسفة ولكن أحنا الآن نعيشه الآن الوقت الحاضر نعيشه بسبب الزردشتية من حروب ومشاكل وغيرها. الجزائر دولة وهمية يجب أن تزول. عبد الرحمن علاش دولة وهمية يجب أن تزول؟ بأي حق أنت؟ شكونك أنت يا عبد الرحمن؟ تلهاب تونس نتاعك. علاش؟ علاش يجب أن تزول يا ويلي علاش؟ فما واحد يجي يقول الكلام هذا. إيش تحبني نقول لك؟ هل الحقيقة كانت دائما في متناول الجميع؟ هل الحقيقة كانت دائما؟ لا لا لا، لم تكن حتى الآن غير متناول الجميع. الحقيقة عمرها ما كانت في متناول الجميع، في فترة فقط من البشرية كانت في متناول الجميع عندما الإنسان كان لا يتكلم. فكان كل واحد يحس فقط. أما منذ أن ظهر الكلام احتكرت الحقيقة، والحقيقة هي حقيقتك أنت. طبعا تنجم أي إنسان يوصل لها حقيقتك أنت حقيقتي ليس حقيقتك وحقيقتك ليس حقيقتي وكل إنسان الحقيقة متاعه ماذا أفعل؟ وهم يحاولون إخ يوم القيامة والعذاب والنار حلمي الصغير ماذا أفعل؟ وهم يحاولون إخافتي من يوم القيامة والعذاب قلهم قلهم أنا أحب النار أنا أجد أنا جنتي هي النار فهمت عندما ادخل النار احس روحي في الجنه مصادر وكتب عن الغنوصيه ليس هناك مصادر كثيره عن الغنوصيه مع الاسف اما لو تريد معناته اول كتاب لازمك تقراه لازمك تقراه هو الاوبانشيدا اول كتاب بعد لا تقرا الاوبانشيدا 10 مرات اقرا حتى كان تفهموش مش مشكل فهمت تقوم بعمليه يعني اقتراب من ادوات الغنوصيه رغم ان الاوباتشيدا هو كتاب يعني مصنوع صنع غنوصي يعني بادوات غنوصيه كما قلت لك الاوباتشيدا اول كتاب لازمك تقراه من بعد تنجم تحكي في حاجه اخرى كريم استاذ كريم هل تعلم ان هل تعلم لم اجد احدا غيرك شرح الغنوصيه أنا هناك كثير هناك كثير هناك كثير أنا معناتها ما زلت رأي ما زلت طويلة جداً فأنت ما زلت طويلة وتشوفوا تتصدموا من بعد وتنكمل مش نكمل وتتقدم في الغنوسية قد ما تتقدم الغنوسية أولا شنوات تعمل مش نفاهمك حاجة تعطيك فكرة أوكي من بعد تجي تنحي هذا تعطيك فكره اخرى، من بعد جيت ناحيها لك، تعطيك فكره اخرى، جيت ناحيها لك، تعطيك فكره اخرى، جيت ناحيها لك، ناحيها وهكذا الى لا نهايه. يعني غريبه جدا، غريبه يعني عجيبه. عذر. وفيه سؤالاتكم هكا هو. هل ال آه... اه لا لا لا لا لا لا. لا, لا. مازالوا مازالوا. خل نمشي. آه... آه خليني نطلع الفوق آه هاني هاني جايك هاني جايكو مصبر جميع ما به الزردشتيه اشتيا غنوصية قلت لكم لا لا آه آه هل الغنوصية خيال مع استخدام المنطق آه لازمك تعرف آه آه فما ثلاثة أشياء آه هل الغنوصية خيال مع استخدام المنطق ليس خيال الغنوصية هي حدث هي إحساس ليس خيال هي إحساس تحس هذه حاجة هي حدث حدث آه ولازمك تفرق من بين المعقول والمنطقي فما فرق من بين المعقول والمنطقي. المعقول يمكن ان نختلف فيه، لان ما هو معقول لي يمكن ان يكون ليس معقول لك، لو انا متعود على اكل الكلاب بالنسبه لي معقول اكل الكلاب. بينما انت غير متعود على اكل الكلاب بالنسبه لك غير معقول تاكل الكلاب. فهمت؟ المعقول هو اشياء كما نقول احنا مربوطه بالتربيه بتاعك وبالتكوين وبالتكوين نتاعك وبالثقافه نتاعك، المنطق لا، المنطق هو واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما نختلفوش في المنطق، اذا الغنوصيه هو منطق ومعقول وزايده حدث نجم قول فهمت؟ اما الخيال هو فكري هو فكري ليس ليس. الخيال ليس حدثي ليس غنوصيا هو أكثر ما رأيك في نظرية الزواحف التي تحكم العالم حكاية فارغة بالنسبة ليا ريم حكيم إليا لو فران بغالي جا أهلا وسهلا لماذا لا تعد تحدث عن نظرية التطور سوف أرجع أتحدث عنها أكيد فهمت مرحبا صابر عبد الرحمن علاش علاش علاش يا عبد الرحمن راجل فهمت غادرنا علاش علاش الكلام الخايب علاش ما فهمتش انا شنو فيك انت انت اكيد كما تقول الاديان روح شريره فهمت اليوم دردشه خطر البارح قطعت يا سليمان قطع قطعت علي انترنت دردشه عملنا نص ساعه باش نزيد نص ساعه اخرى او فهمت نهار سبت باش نعمل مباشر نهار سبت مع الثمانية هذا اقتراح عبد الرحمن نهار سبت باش نعمل مباشر يمكن نختاروا موضوع معين آه كان عندكم موضوع ابعثوا لي على تويتر لان على الفيسبوك ما نجمش نرجع آه وقال لك تقولي في التعليق شنو الموضوع اللي تحبوه امم سيريان سيريان تحية لك أوستر العبيدي أرجو أن تضي لنا ولو قليل عن معتقدات الشعوب الأصلية القديمة والمعزولة على العالم في الأمازون وأمريكا القديمة وأستراليا في حلقات خاصة لنا تساعد على فهم معتقدة اليوم بالفعل هذا هو في تاريخ المعتقد والأديان باش نتكلم على الأمور هذيك الكل نزلنا نقدم فأنت يعني بالفعل باش نحكي على كل شيء باش نحكي حتى على ديانات أستراليا انتع آه، الشمان، الشمان ديانة مع جدا عظيمة فهمت آه، سمكة عندك في الحوض اللي وراك؟ كانت طلع قداش من سمكة صدقني فهمت آه، ما نعرفش نعطيك جائزة انا ما عرفتش نعرف قداش من سمكة صدقني عيد نحسب آه من بين عشرين وستة وعشرين عظم فهمت ما, ما اقلش من عشرين ما اكثرش من ستة وعشرين فهمت يمكن يكون 21، 22، 23، 24، 25 ولا 26 ابازيغتيو ما رايك اخي في فلسفه العبث البير كامو بالخصوص. انا في الحقيقه فلسفه العبث انها هذه الامور يعني بالنسبه لي الانسان ولو حتى ان الكون نفترضه فهمت فما فما لي.. انا بالنسبه لي ما تقدمش أه نعتبرها سلبيه فهمت فلسفه سلبيه لكن طبعا ما نجمش نمنع اي انسان بشي يستعملها أه يا استاذ كريم العبيدي ما رايك في ان البتراء هي مهد الاسلام الاول ليس صحيح كذب في كذب هو افتراب من الافتراضات وافتراض غلط وما عنده حتى اساس من الصحه فهمت وعنده حتى أساس من الصحة كلام فارغ أه معناتها مكة والمدينة هي كانت مهد الإسلام فهمت؟ هذه مسألة معناتها واضحة وبينة هل الحقيقة كانت بهذه جاوبتك عليه؟ كيف القصص الشعبية مع الوقت تصبح حقيقة؟ أه القصص الشعبية والأمثلة الشعبية كلها هي أمثلة معناتها غنوصية. حطها في بالك عندها معنى وهذا تو تكلم عليه يعني مساله آه الامثله الشعبيه والقصص الشعبيه شيطانيون كلنا تجمعنا تجمعنا الانسانيه هذا هذا لا نقاش فيه آه باهي عبد الرحمن ما نجمش نقرا كلامك مع الاسف ما عنديش الشجاعه باش نقرا كلامك فهمت نرجو اللي يحب يحضر في المباشر يرسل لي ويقول لي. آه لا لا لا لا لا نر... آه نرجو حضر هذا الشخص التافه لا لا لا ما حتى انسان تافه. ما حتى انسان تافه. وليس هناك شيء في الكون تافه، التافه ليس موجود اصلا. فهمت سيكوال غونوصيه ان فرونسي سيلفوبلي غنوص. غنوص. ريم حكيم سيليجنص. الوعي فكره والفكره تحتاج دماغ يعني ماده بالف... آه... هذا افتراض مانديلا. فانت انا انا ما قريب من هذه الفكره فانت ان الوعي ما انت بدون ماده ما يكونش آه... لكن آه... الوعي مع الماده وهتتدارك تبدا فاقد الوعي فقد الوعي ولكن ما هي موجودة مادة هذا هي تساؤل كبير يا مدلل هذا بحث فيه أنا وطنحتي فيه يعني الفصل الوعي وهي الحركة قال مستحيل الفصل الوعي هو الحركة ويتوقف الحركة تنفي المادة ما رأيك أنا بالنسبة لي الوعي غير متحرك الوعي غير متحرك جامد في مكان فهمت المادة هي التي تتحرك إذا صار هذا سؤال كبير ياسر فهمت طبعا عندما تتوقف الحركة تنتهي المادة بالفعل آه يا عبد الرحمن ما نجمش نقرا الكلام بتاعك أرجوك الغنوصيه هي الاصل اقدم من الاديان اقدم من الاديان اقدم من المعتقد الغنوصيه وجدت عندما كان الانسان لا يتكلم قبل يا آه بالنسبه لي كان تعرف الغنوصيه شنو تقول الوعي آه آه في الحقيقه انا عم النجم نقول لكم يعني الراي معناتها كيفاش هي تشوف المساله هذيك هي تشوف ان الوعي يظهر هو هو العدم العدم الذي يحاط بحدود هو الذي ينتج الوعي فهمت شفت الصفر الدائره بتاع الصفر الدائره اللي ترسم الصفر وتجي نعمل انا دائره هكذا فهمت متنشين نعمل دائرة هكذا هذه الدائرة اللي في وسط فيها هو يتحول وعي وعندما ننحي الدائرة يتنحى الوعي آه عبارة على هذه الورقة فهمت؟ مثلاً نأخذ ورقة أي ورقة موجودة فهمت؟ هذه ورقة هذه الورقة هي الوعي عند من الورقه ما عادش فما وعي. المهم هذا تنزد نوضحها في الغنوصيه. افكارك جدا رائعه عن موضوع إسلاح الاسلام لكن ما هي مواقفك وافكارك من محاربه الاسلام العروبي السياسي؟ أه في الحقيقه الاسلام العروبي الإسل... العروبي، الاسلام العروبي العروبي هو الاسلام العروبي اللي هو عادات وتقاليد عربيه أه و ما تحتوي من شريعة وكل شيء وهو لازم المسلم أن يتخلى كلياً لازم يتخلى على تسييس الإسلام بالنسبة لي كما تم منع النازية يجب منع الإسلام السياسي مهما كان الإسلام السياسي يجب أن يمنع في العالم وأولهم السعودية وإيران. هذه مسألة لا نقاش فيها بالنسبة لي وهذا موضوع كبير كارل ماركس مفكر كارل ماركس مفكر وش تحب نقولك لك يعني عنده وجهه آه نظر طبعا اعرف قصه ابنه ماركس تحب تعرف عليها آه تونس ياسين التونسي كريم انت لماذا تسب الله باهي سامحني فين شفتني سبيت الله اول حاجه اول حاجه الله هو اله هو رب العرب اوكي يعني كي هو اسم كما اسم زوس امون اكوش فهمت هو اله القمر هو اله القمر تم اتيان به من العراق نحو الكعبه وكان له ليس له وجه وهو اله ذكري وهو اله الحرب والغيره والرجوله. فهمت؟ إذا هذا الله هو كيما مثلا تقولي معناتها أي إله يعني اسم، اسم، اسم عالم. فهمت؟ بينما الرب لا، الرب هو كيما نقولوا جيو خودا، اكوش هو رب، الله هو رب. فهمت؟ آه زوس هو رب. إذا هذا هو آه معناتها أم ما نعرفش أنا وقتاش سميت الله، آه من ما نتصورش. ااا كونفيرماسيون بس شيطانيون. آه، اهلا وسهلا اهلا وسهلا امين. الياس العراقي صراع تونا خليهم خليهم كيما أنت واحد يحب السنافر واحد يحب التنين. عن الانتماء والهويه هل الانسان بحاجه الانتماء غير انه ينتمي للانسانيه. لا هذه الموضوع تكلمت فيه عشرين الف مره. إحنا ننتمي للإنسانية وإحنا ننتمي لعالم الحيوان، هل انتماؤنا لعالم الحيوان فهمت؟ يجعلنا لا نتكلم إحنا كبشر، كأناس، إحنا ننتمي إلى عالم الحيوان أولا، وننتمي إلى عالم الأحياء، وننتمي إلى عالم المادة. هل، علاش ما نقول أنا إنسان؟ علاش ما نقولش أنا حيوان؟ علاش ما نقولش أنا من الأحياء؟ علاش ما نقولش أنا مادي وكهو الخصوصية هي القاعدة الأساسية لقيام التنوع الكوني والوجودي. عندما تهمل الهوية تعرف شو معناها؟ يعني البشر الكل يوليوا كيف كيف؟ يعني ما عادش فهم تنوع. عندما أنت تحافظ على الهوية الأمازيغية متاعك. وبلاد الرافدين يحافظ على الهويه نتاعو. وأهل سوريا يحافظون على الهويه نتاعهم، والمصريين يحافظون على الهويه الفرعونيه نتاعهم. والنوبيين يحافظون على الهويه النوبيه نتاعهم. والباسك يحافظون على الهويه الباسكيه نتاعهم، والكردية على الهويه الكرديه نتاعه، والصيني على الهويه الصينيه نتاعه. هذا يجعل تنوع. صحيح أنا إنساني في الدرجه الأولى. في الدرجة الثانية أمازيغي. لأن الهوية هي بطاقة تعريف. هي بطاقة تعريف لو أنت تتخلى عن الهوية بتاعك يعني تخليت على تنوع مركب للإنسانية. أظن فهمتني شنو حبيت نقول. إذا الهوية جدا مهمة هي الحفاظ على التنوع. أمين بشير. <تصفيق> وحامد عبد الصمد باع الخراب المالي. حامد عبد الصمد تاجر دين تاجر تاجر لا أكثر ولا أقل، أول حاجة النظريات نتاعو الكل هي نظريات يعني مسيحية موجودة من الأصل، ننقل فيها بالحرف الواحد. فأنت معناتها مش لازم نعاودوا نتكلموا عليه، في الحقيقة أنا ما نحب نتكلم على الأشخاص اللي من نوع هذا. آه كريم آه فما برشا أفكار تقول اللي الفترة اللي بدات من الستينات للتحرر للتو هي تحضير لفترة قادمة تسمى عصر الدلو حركة العصر الجديد أو جماعة العهد الجديد. آه بالفعل آه الغنوصية تقول اللي احنا عايشين في آخر مرحلة آه مرحلة المراهقة المراهقة. طبعا البشرية لا تضع سنوات. آه وإنما آه تقول لك الإنسانية تعيش في آخر مرحلة المراهقة وسوف تدخل مرحلة الشباب أما على حسب الحسابات الغنوصية سواء بالجفر أو بالكبالة هي تحدد من بين 2033-2032 إلى 2050 لكن المرحلة متع الانتقال بشدوم أظن آه إلى 2300 فهمت الانسانيه سوف تنتهي من الحروب كليا وتنتهي من المراهقه وتدخل مرحله الشباب هذا ماذا تقول خنوصيه به التواريخ غير مهمه اما اكيد احنا الان مرحله بين المراهقه والشباب يعني قريب ندخل مرحله الشباب احنا في اخر مراحل المراهقه قبل 2002 سنه،, سنة. فما حساب هو راوي تحسب يتحسب تحسب 2160 سنه تقريبا 2160 سنه أه طبعا تنجم تحسبها بالدلو او بال... فما عده طرق نتاع حسابات باهي انا باش نزيد ربع ساعه ونوقف الله صنم خيالي أه بالفعل الله صنم خيالي كلهم اصنام خياليه بالنسبه لي نحن بالنسبه لاشخاص اخرى أه لا يعتبرون الله موجود انا ما نشوفش حتى معنى معنتها من وجود رب يعني في الحقيقه ياسين أين هو الله أه في جلبابي. <تصفيق> أخي الفاضل أه لا تبني أفكارك على فرضيات وأفكار كاذبه أشرف منطارة أه لا تبني أفكارك على فرضيات وأفكار كاذبه ما نعشني الأفكار والفرضيات الكذبة أرجو أن تنيرني هل الحقيقه كانت دائما في متناول الجميع الحقيقه اي انسان يحب يوصل لها يوصل لها وكما قلت لك الحقيقه هي ليس حقيقه هي حقائق ليس حقيقه واحده امير البغدادي استاذ كريم لا يثبت على راي ولا فكره ويتخبط ألف فكره كل يوم وهذا هو الكون هل تشوف هناك دائما جديد هذه هي الحياه فهمت هذه هي الحياه كل يوم وأنا في شأن، كل يوم وأنا في شأن، تمثيل الربوبية في ذاتك، أنت الرب، أنت رب روحك، فهمت؟ الفكرة تدخل، تقعد فيها، تتطور، وتعطي أفكار أخرى، ودائما في تطور، فهمت؟ أي شيء جامد يموت. أه حامد صمد دارس كثير، ما نعرفش دارس كثير، الدراسة ما هي كل شيء يرى دراسة ما هيش هي كل شيء في الحياة، دارس كثير في ماذا دارس كثير أه أي إنسان الآن ينجم يقرأ الكتب ويعيد ما موجود فيها أه وخاصة أنا للوم كما قلت لكم حامد هو أنه يتبنى نظرية استشراقية مسيحية أه طبعا يخدم على روحه يدبر رأسه ما عادش تبدل عليه أرجوكم أه الله لا ينفع ولا يضر عالمنا المادي. لا ينفع ولا يضر بالنسبة لي إحنا طبعاً فما أشخاص يقول لك لا ينفع أه فمنش مصدقك ما قلت لك صدقني يا الدين أه ما مش لازم تصدقني أنا ما قلت لك صدقني لك ممنوع جزاك الله خير به أستاذ كريم نحبك تزيد تحكينا على زردشت طبعاً طبعاً نحكينا على زردشت اي بش نكمل على زردشت تخافش ما بش تشوفوا معانتا ونحكي على زردشت ونحكي ارتباطه باليهودية وارتباطه بالإسلام والمسيحية هو في الحقيقة الذي أثر على المسيحية هو مانو اللي هو نبيز يعني زردشت ونحن نقوله فأنت وأثر ياسر مانو يعني على الغرب يسين تونسي الله الواحد القهار اللي خلقنا وخلقت إليس الواحد القهار من شنو نمعنا الواحد القهار هذا على يقهر في العباد هذا الاله هل تتصور يعني القهر حاجة باهية ما هي الحقيقة هي فكرة والفكرة بحد ذاتها ليس لها معنى دون تنفيذ ودون مادة مثل بلا وجه طبعا بالفعل صار الحقيقة هي ما هي هي مادة بالفعل وكل ما هو فكره ما عندها حتى قيمه. ما قيمه انها تكون فما فكره وحتى حد ما يؤمن بها؟ هذه حتى في الفلسفه. اتصور احنا منش موجودين، اتصور حتى انسان ما هو يعي بوجود ال... بوجود رب. الرب يولي ما عادش موجود. لو كنا ما عادش نهتم بمساله الرب، الرب يولي ما عادش موجود، ينتهي. فهمت؟ الرب فكره هي، فهمت؟ 10 دقائق نقص البث أخي لماذا تراث أمازيغي كاد أن يندثر لأن ليس هناك رجال مع الأسف شيطانيون العفو العفو بي. مثل ما قال غريم تعلم من عديد المصادر وخدم مخك بالفعل خدم مخك خدم مخك ااا أه. أنا بصراحة سمعتك تحكي عن إصلاح الإسلام ماذا بيا نجاوبك أنا أتكلم مش أنا سوف أصلح الإسلام أنا سوف أواصل أنقذ كل الأديان بصفة طريقة أي فكرة مش غير الإسلام أو الأديان بصفة عامة هذه آه ما شغل المسلمين أن يصلحوا إسلامهم فمتع مش شغليانة آه ندير بش نحى الحجاب. لي فماني استاذ كريم كيفاش ندير باش ننحي الحجاب اي حجاب حجاب الراس او حجاب العقل آه لو تقصد بحجاب آه العقل ساهل يعني اما آه حجاب الراس على حسب الظروف نتاعك على حسب الظروف نتاعك لو تعيش في بيئه فهمت منغلقة وكذا ما عندكش خيارات خلاص صعيبه فهمت هاجر هاجر اخرج من البلاد باهي عبد الرحمن باهي, باهي باهي باهي باهي باهي اوكي يا عبد الرحمن شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا على أخلاقك الحميدة ظهر في في الدار يعني يحكي معك كان هكا أمك وابوك سيسور بقات يسين يا ياسين أنا ما كلبت من الله أن يخلقني أنا ما طلبت من الله أن يخلقني آه رغم عني باهي. سيريان سيريان، أه حياك أستاذ، أرجو أن تضيع أنه ولو قليل عن معتقدات الأشوب المعزولة، بهذاك قلت لك أه أكيد، شنو هي حكاية عراكة تساهم في توسع دور الوعي لدى الشباب، شكراً وأنت لازمك أه تنشر الوعي، هاي أه قريب قريب عشر دقايق ون تحية أه خاصة، تحية لكم، رهبان هم أكثر ناس متنويروا الرهبان الرهبان اللي معناتها منعزلين عن الناس هذوك مع بهين في الحقيقه شي علي صالح الدين آه، انت تمثل الكثير لنا آه، نحن الشباب اي أيوة لازم انتم تكتبوا توجهات زيها فهمت انا ما كنت اتمنى يعني انا رغم اللي كانت كان عندي حظ يعني اني سافرت وخرجت وشيت ذكر والانثى كانوا واحد ثم انفصلوا. آآ صار أنا لا أتفق معك في هذه الفكرة. لا أتفق معك بل الذكر والأنثى كانوا مع بعضهم اللون. فهمت؟ كانوا لاسقين لبعضهم اللون. أما ما كانوش واحد. كانوا زوز مثل المكان والشيء. مثل المكان والشيء. المرأة هي عبارة على مكان. Uh, والشيء هو عبارة عن الذكر uh, أنا ذكرتها في فيديو من الفيديوهات الغنوصية uh, يعني uh, نجم نقوله هاو الذكر والأنثى uh, نجم نقوله هاكا حكا مثل هذه الذكر والانثى كانوا شيء واحد اما كل واحد وحده فهمت كل واحد وحده ثم ابتعدوا ابتعدوا عن بعض ما نعرفش كان تشوفوا الورقه مليح شوفوها المهم يعني ثم ابتعدوا على بعضهم فوالا <تصفيق> هكاك، يعني داخلين في بعضهم فهمت؟ المهم هذاك تنحكيو عليه في الـ في الـ هي مكونات الماء دوزو آه يا بغلي، إيا لو فرونس بغلي دو، جلال بريك ما فهمتش شنو أشهد الله لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الكريم، شهد آآ آه هاي هاني شهدت شنو؟ شنو أغير؟ هل رايت الله انت لكي تشهد وهل رايت محمد انه رسول ما شهادة كذب هذه اخي هذه شهاده كذب قبل السيجاره نتاعي ونقص الكونكسيون المباشر أه هل الحقيقه كانت دائما متناول الجميع اذا الكل كانوا علماء اي انسان ينجم يوصل للحقيقه فهمت شكرا للعقل شكرا للعقل وشكرا للوعي وشكرا للحس احكي لنا عن مدرسه الصيام في الغنوصيه ان كان عندك معلومات طبعا طبعا الغنوصيه تتكلم على الصيام وتتكلم على الحج وتتكلم على الزكاه وتتكلم على حتى الصلاه حتى الصلاه هل تدري ان صلاه المسلمين هي صلاه غنوصيه هي تمثل الأربع عناصر ما يسمى القيام هو الإنسان والركوع الذي هي الأرض والسجود اللي هو الحيوان والتشهد الذي هي النبات الأربع عناصر متاع الكون يعني الإنسان كيبدأ واقف هو الإنسان كيبدأ راكع هي الأرض أو المادة كيبدأ ساجد هي الحيوان وكيف يبدا يتشهد هي النبات. معظم المتابعين هم ملحدين، اما اهتمامي يجب ان يكون مركز على المؤمنين والمؤمنات كيف السبيل. اعزموهم هوني مرحبا بهم انا ما عندي حتى مشكله. هاو ياسين مسلم عنا يعني ماذا بيا نعمل معه مقابله. فهمت ازول في اللون. سويون دي جان سيفيليزي ايفيتون ليزانسولت. اللي يحب يلاه نسيت احنا اون سوغا سيفيليزي ولو حتى معناتها فما اشخاص تسب أه نعمل واحنا ما في موجود في كل ذره بالكون الرب ليس موجود كما يقول الحلاج اين اينما يكون الله لا اكون انا وعندما يكون انا لا يكون الله كو بونسي فو اسلامو غوشيس محاوله محاوله اليسار الاسلامي لعنك الله ياسين علاش تلعن تعرف تعرف ممنوع اللعن يا ياسين حرام انت طورت الان ارتكبت اكبر ذنب لا يلعن لا يلعن الا الله الحي لا يجوز اللعن يجب معناتها هذا حرام شرعا تعلم دين ربك ياسين لان متعرش عليه اللعن هو الطرد من رحمه الله وانت نصبت روحك في مكان الله يعني انت الان اشركت وهذا كفر ويجب أن تستغفر ربك وتمشي تختسل وتتوب توبه نصوحه فهمت؟ لا يجوز لعن الحي لأنك لا تعلم الغيب وليس في مكان الله أتفق معك على إعدام الرب يجب إعدام الرب لو وجد بالفعل بالفعل لازم إعدامه لازم أن يحاكم ويحاسب ويعدم ولا يسجن يعدم يعدم الرب موجود بخراي طبعا موجود في كل مكان هذا كم مش موجود اصلا مش موجود الرب خلي موجود بخراعي. كيف؟ انا اعطيك رايي كمتابع لك دائما اول باول ما عجبني ظهور بعض الشخصيات على قناتك اللي كانوا ضيوف على الرحله اه اي آه انا هذيك عملت بلاي ليست آه لجون آه برو المقابلات بتاعه باش الفيديوهات نتاعو ما تضيعش، يعني هذيك لذاكرة جون برو، فهمت؟ أنا هذاك علاش عملت المباشر هوني باش نعتذر حطيت الفيديوهات خاطر نعرف اللي ياسر انت تقلقوا ولكن معناتها جون برو لازم يبقى الفيديوهات نتاعو نخاف لا تتسكر الفيديوهات نتاعو ولا ما تتنحى ولا حاجة. أستاذ كريم كيفاش ندير بش نحي الحجاب ما نقتلك قتلك لي فيه أخرج أخرج أخرج امشي للبلاصه البلاسة أعيك هوت كمانا أه وش كون لي خلق ربك يا سينة التونسي كريم أنت وش كون لي خلقك أنا جابتني أمي وبابا فمن الظروف وعوامل وقتا نرمي أنا هادي هوني ترجع علاش الخطر فما حيت فعل وردت فعل أخي ظروف وعوامل أدت إلى ظهور الوجود أه... تكلم عن التسير والتخير لا لا لا أنا يا أشرف لا أؤمن إننا مخيارين أه لا أؤمن أنا نؤمن بالتسير هذا موضوع كبير أنا مسير ما فمش ما فماش حرية ما... لا أؤمن بالحرية أصلا همم رعاه قريش نشروا تخلف في منطقه الشرق الاوسط هل صحيح العرب هم في الاصل صعدوا من اليمن؟ فما ثم يقولوا يقولوا هم معناتها معناتها والله صدقني مشكله كبيره هذه فهمت فما اللي يقول لك العرب لا هبطوا من العراق فهمت جاوا من العراق من العراق جاو جن من جنوب العراق هما بدو مثل العبريين فما العبريين والعرب وهبطوا نحو الجزيره العربيه وهبطوا نحو آه ال واليمن كي تشوف آه حتى اللغه متاعهم القديمه بعيده جدا على اللغه العربيه فهمت آه اذا هذه مشكله كبيره بلاء الدين بعد اي آه خلاص جمنا آه المهم شكرا لكم على حضوركم والى ذاكر جون برو واقدروني آه المهم نهار السبت نهار السبت كان تحبوا تختاروا موضوع اكتبوا لي ونختاروا موضوع آه نحن مخيرون في مجال محدود ضمن ظروف هذيك تحبوا, تحبوا نطرحوا هذا الموضوع نهار سبت هو آه الاختيار خطر أنا عندي دراسة كاملة علمية حول هذه المسألة فهمت؟ دراسة علمية عملوا تجارب على المخ في هذه المسألة أوكي أوكي إذاً شكرا لكم تحياتي وما تنساوش باش توزعوا الفيديوهات راني نعاني من توزيع الفيديوهات صدقوني صدقوني صدقوني راني نعمل فيديو نقعد ثمانيه سوايع وانا قد في الفيديو باش نخدمها وكل شيء في الاخر 400 500 فهمت؟ آه المهم آه يوم السبت سوف نعمل آه هل نحن مخيرين ام مسيرين وشنو هو المفهوم التسيير والحرية في العلم المنطقي أو في الفكر الإنساني وعلى حسب الدراسات العلمية الحديثة تحياتي وشكرا ومع السلامة ومع فيديو قادم وأرجوكم وزعوا وزعوا وزعوا وزعوا أكثر شيء ممكن وزعوا وزعوا وزعوا وزع. اي السلامة باي باي باي باي تيمين سيفين